Nii, tegemist siis metallrullidega. Üks kauba alus, 4 tonni. Kasutatud on siis Ümar kaubale vastavalt säng Rakist, mis välistab kauba iseneslikku veeremist. Ja kaup on pakke lintidega ka aluse kinni, või selle rakise küllest kinni, õigemini. Sidumistehnoloogiaks on kasutatud äh, nii silmussidet. vasakule ja paremale. Lisaks on paigaldatud ka üks pealditumis lahendusena riik.